نوا اهالينا مبروك مبروك مبروك مبروك عليكم وعلينا مبروك, مبروك مبروك مبروك يا نسنا واهالينا يا رب كثر افراحنا يا رب كثر افراحنا يا, يا, يا رب كثر افراحنا يا رب كثر افراحنا والز فرحة جميله بتلم شمل الاحفاد <تصفيق> الله <تصفيق> الله الليله اجمل ليلا وقلوبنا من الفرحه شباب الله <تصفيق> الله الله على الفرحه جميله بتلم شمل الاحفاد <تصفيق> الله <تصفيق> الله والليله اجمل ليلا وقلوبنا من الفرحه شباب الله الله الفرحه جميله بتلم شمل الاحباب دي الليله اجمل ليالينا وقلوبنا من الفرحه شباب يا الله يا رب كتر افراحنا يا رب كثر افراحنا يا رب كتر افراحنا يا رب كثر افراحنا وعلى قدنا